Я є майстром, який знаходиться на території України. Я вам транслюю контент українською мовою і в першу чергу орієнтована, як берегиня регіону, на турботу про цей тип душі. Тип української душі дуже непрост. Непростий з точки зору цивілізаційних змін. Ви можете від цього втікати, ви можете з цим змиритися, ви можете на це смірєння опиратися, можете з ним спорити, скільки завгодно, але Україна знаходиться в точці центру і, відповідно, континенту. І, відповідно, в усі віки тут відбувалися трансформаційні події, в тому числі через потрясіння війни, найбільша кількість це було через війни, і пере, переходи, запускалися трансформаційні, еволюційні події, події запускаються і будуть запускатися.